Γεια σας! Στο βίντεο αυτό θα γράψουμε τις λέξεις νεράιδα, κομπολόι, κέικ με μικρά γράμματα και δίπλα θα τις γράψουμε με κεφαλαία γράμματα. Στα κεφαλαία γράμματα ξέρουμε ότι δεν πρέπει να βάλουμε τόνο. Στην περίπτωση αυτή όμως... Εάν δεν βάλουμε τόνο, τα γράμματα α και γιώτα κινδυνεύουμε να τα διαβάσουμε ε και αντί για νεράιδα διαβάζουμε νερέδα ή νέρεδα ή νερεδά. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να διαβαστεί το α -ι χωριστά α ή πρέπει να βάλω διαλυτικά στο Ι. Έτσι, θα ξέρω ότι αυτή τη λέξη πρέπει να τη διαβάσω νεράιδα. Η λέξη νεράιδα, λοιπόν, όταν γράφεται με μικρά γράμματα, δεν παίρνει διαλυτικά, αλλά όταν τη γράφω με κεφαλαία γράμματα, πρέπει να βάλω διαλυτικά. Το ίδιο περίπου συμβαίνει με τη λέξη κομπολόι. Γράφω τη λέξη κομπολόι με κεφαλαία γράμματα, δεν βάζω τόνο, πρέπει όμως το «ι» να βάλω διαλυτικά για να ξέρω ότι το «ο» μικρον «ι» πρέπει να το διαβάσω χωριστά. Και το ίδιο θα κάνω στη λέξη «κέικ». Δεν θα τη γράψω έτσι γιατί κινδυνεύω να διαβάσω το «ει» ως «η». Θα βάλω, λοιπόν, διαλυτικά στο «ι» για να ξέρω ότι αυτά τα δύο γράμματα, το «ε» και το «ι» χωρίζονται. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο.